السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الشحات يا عيني عليك يا حسين، إيه الروعة دي كلها يا حسين، إيه الجمال كله ده يا حسين، يتردد بندر بيلعبها الشحات أمام المرمى، الله أبي صاعد عديدة، إنجازات عديدة، الكرة موجودة الآن تمريرة بيرج بيرج الهاتريك لكن نقلها واعداها للشحات فعلها الشحات قوية جدا في هذه المباراة، الكرة موجودة الآن محاولة تسديده والكرة بالشباك، الكرة بالشباك فعلها حسين فعلها أحداثه آه وكل تفاصيلها، تمريرة الآن وصلت للشحات الشحات يعين عليك يا حسين دي كلها يحسن. الشوتاني نقلها الى ابراهيم الدياكي الدياكي نمسا الى الشحات وبركان الزعيم. بركان الزعيم. وأول. في هذه المباراة يعيده للصدارة وكرة جميلة وخطيرة وفرصة هدف اول في المباراة. بالتالي يخسر المرات الاولى بهذه النتيجه الكبيره يتقدم محمد احمد ياتي بكره الشحات في المكان السليم فرصه جول كايو اللاعب البرازيلي لاعب كاشيما الياباني سابقا يتقدم يخلص كايو يسدد كايو خطيره جدا جول, جول. كايو هذه تشكيله نادي العين كايو على تنفيذ الكره الثابته نقل عرضيه عاليه خطيره بيرك لكن الكره تتخلص عادت مره اخرى والشحاج يا سلام يا حسين بالكره الله, الله الله الله الله الله على الكره الماضيه لا زالت عناويه شوتاني عند الكره وخطيره جول جول فر هذه بالخطا يا سلام. كايراع، كايراع، كايوبازالت الكرة معاه، تمريرة خطيرة يا الشحات، أين الكرة يا الشحات؟ أوهوه، أوهوه، حسين الشحات يسجل من الكبار، إنك تقبل الإعتذار، كرة ملعوبة، إحسان الشحات في دقيقة 9 شحات يا من خطيره با با با السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه